ומצוות שש חושב חושב חפש חושב אנחנו... החכמים הוסיפו שבע שבע מה? שבע מה? ארבע של פורי הלכות של פור אחת חנוכה אחד. ברכות, ברוך אתה, אשר מקרים, שהכל נהיה שבת, בתוך 613 להניק נרות זה של חנוכה חנוכה זה חכמים 4 4 פורים זה ברכות זה חנוכה 4 פורים חנוכה ברכה, שמעת, תillet ידני, נלחם, נתילת ידני, זה השם, מהו, מהו, קבורות זה הש השבה לפני אלפי שנים, שש מות ושלוש יצרה, זה לפני שלוש תרעים ושלוש מות שנים, ש שבע לפני אלפי שנים, קבורות לפני זה... אלף שנה. לפני ראשי. ראשי לפני זה תקופת גאונים זה השם שלו מינד, מינד, מינד? מה בקשר? מינד. תוסיף, תוסיף, תוסיף, מנג. מה שאתה רוצה, תוסיף. אבל מתי חיاب, אסור, 613 ועוד ושלאו שיםה, זה זה אסור, מותר, חייב. זה זה שש מוד, אבל מנגים? מנאים? לא, לא naszego... זה מנג. אתה רוצה, לא רוצה? כן. זה זה תוספות. נכון? מה עשית? יש יש גבול. יפה. עכשיו אני שואל אותך, אפשר כפרות? אה, הבהה אפשר לשאול את זה. לא, קודם אחד. זה זה איים זה בתוך בתוך, דוגמה 613 בתוך, תפילה. טיטי 1, 2, 3, 4 להוסיף 5 אפשר? 5 למה? למה? למה? 1, 2, 3 עוד אחד להוסיף לא? זה בתוך 613? זה ההלכה. אסור להוסיף 3 אפשר? 3 אסור. זה בתוך 680 אבל מינאג? תעשה מינאג אתה רוצה ככה זה זה לא זה זה זה לא מינאג אין מינאג אין מינאג זה זה אין מינאג כפרות זה מינאג כתוב מינאג את תית זה לא מינאג אין מינאג זה אנשים תוספות לאצמה מוסיפים יפה היום היום אני רוצה לדבר על כיפור ולא מכירים כיפור כבר דיברנו על... הוא תאריך, היום תאריך הראשון, 2014. תודה רבה. תודה. תודה 613 מצוות של של משה זה נשאר לעולם ובוי. ובוי שבע שחכמים הוסיפו זה טוב הוסיפו מנהגים תוסיף מנהגים עד שיבוא משיח תוסיף תוסיף תוסיף מנהגים בבקשה אבל ה-613 לא משתנה נשאר אותו דבר כל הזמן נשאר היום אני רוצה לדבר על יום כיפור אבל קראו, אה? אבל יום כיפור, ما יום כיפור? לא יום כיפור, על על מכירים. אני רוצה לדבר על הלכות שليומם מכיר. אני רוצה לדבר על אחד שמסור לצום אנשים חולים להסביר שיש בaroo בaroo אסור לצום מתי? איך? אתם מבינים? זה אני רוצה לדבר בתוך ההלכות האלה אנחנו נלמד מה זה 613 מה זה שבע של חכמים דרגה, דרגה, מנהגים יותר, נמוך, יותר נמוך, פוכן, חור, זה אני רוצה לדבר לא לשכוח שבת צום נכנס, יום שישי, שבת נכנס, שבת צום, יום שישי לא, יום שישי שנכנס שבת יש לנו צום כן, צום צריך חמש עינויים חמש עינויים חורה כל אחד ואחד לזכור שהצום לא מספיק צריך חמש עינויים מה זה חמש עינויים? הראשון, אוכל ולשתות עשרו בשם שלו עינוי השני להתרחץ לשתות פנים מטילת ידיים בבוקר רק עד הכשרה האצבעות עשו רטוב, רטוב תיאבש את זה לנקות והשם שלו... אתה שורד עשו... עשו והשם שלו עינוי כואנים עד הכשרה אצבעות עד הכשרה אצבעות רק אם הוא סובל, לא הרבה מים לא הרבה מים לא אתה נטל תגידים יעשה עוד תיפה תיפה ים מים לא לא רק ים מלוחלך אתה מ grips ים מים מים מים לא טוב יעשה לנאכל למה למה זה לא יסוחה זה אומז זה זה סוחה אסור סוחה אבל זה סוחה אני לא יודיא מקבונים זה סוחה מקבונים לא פספסו חמישׁ חמישׁ אינומים אינומים אז יש לנו אחד איחול וישטת Asus שתיים מים לrots Asus אסום, אסום, יובש רק יובש, שלוש, משחה, משחה, אסום, משחה, אה, אהבה, תראי, משחה, במשהו, במשהו, במשהו זין מיני, זין, זין, זין, זין, זין, זין, זין, זין, זין, זין, זין, זין, זין, זין, mas vocês é mais babada é babada babuda babuda babuda babuda babuda babuda babuda babuda אה הנה זה זה כן אבל דיבה לא שרה אה, טבק טבק טבק טבק מוטה אבל, אבל אז יש לנו על זה לאכול ולשתות משחה אור אסור בעל ואישה לחיות בירת אסור خمسه ادوار זה של יום כיפור לא מספיק לא מספיק צום צריך לאוסף לאוסף חבץ השם שלו עינוי כתוב בתורה מפורש זה ב 613 זה בפנים 613 בפנים מפורש לענות עינוי סובל זה טוב זה יום כיפור אם לא סובל זה לא טוב מובן זה יש אנשים אתם סוטר 5 דברים הוא רוצה הוא רוצה לשטוף פנים אסוף הוא סובל הוא רוצה זה, אסוף הוא סובל הוא רוצה נעלה עם אור, אסור, הוא, <אח> הוא <אח> רוצה <אח> יבש, <אח> הוא רוצה משחה, אסור <אח> <אח> מי אמר צריך לסמוח? מי אמר צריך לסמוח? <אח> שבת, אבל זה יום כיפור אחד יכול לבטל שבת אחד יום כיפור אחד כל השנה אי אפשר לבטל שבת, אי אפשר שבת זה שמחה היום כיפור יחול לבטל אם אדם אם יש אנשים מה אומר לא לא כיפור כתוב מפורש בתורה לסבול ואם אתם מת נפשותיכם כתוב בתורה מפורש אם כתוב בשולחן ארוך כתוב אישה בהיריון, אישה מניקה, חייבת לצום לא ואם... לא, ואם... לא, ואם... לא אני אמרתי ילדה, אמרתי אישה בהיריון, אישה מניקה, חייב חייבת, חייבת. חייבת לצום ואם, לא ואם לא היא רעבה וחייבת לאכול, רופא אמר לה צריכה לשלם, מה לשלם? זה. יום אחד להוסיף, לשלם, להחזיר את זה חופ. זאת אומרת יום כיפור, חמור חמור אי אפשר קל יום ראשון, יום ראשון זה קל יום כיפור זה כבד וצייך לעצום אישה, כבר היא ילדה כבר היא שלושה ימים היא אוכלת לאכול לא אני רוצה לעצום, לא תלכי לאכול שלושה ימים מלא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 הבנתם? רגע, רגע, רגע, רגע, עוד פעם אישה היא תורה מצום תורה לגמרי, חופשי, תוכלי, תוכלי חופשי שלושה ימים מהלידה 72 שעות היום יום רביעי ילדה, עכשיו, בשעה 12 ילדה מחר בשעה 12, 24 שעות יום שישי בשעה 12, 48 שעות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 אישה שלושה ימים חוק שלה מותר לאכול חופשי חובה חובה נגמר שלושה ימים מתחיל שבע מה זה שבע? שלוש חובה ארבע, ארבע זה קשור את יכולה או לא יכולה? שואלים אותה שואלים אותה יכולה לצום? היא אומרת לא יכולה אז תוכלי היא שותקת אם היא לא יכולה לצום אז זה מתי? זה בארבע שבעה ימים היום יום רביעי בשעה שתיים עשרה נולד עד שבוע הבא ביום שלישי ביום שלישי בשעה שתיים עשרה נגבר שבעה ימים השבעה ימים מתחלקים לשתיים חלק, חלק ראשון זה שלושה ימים היא פטורה וחויבה לחובה בכוח לחובה לח... הארבע ימים זה שואלים אותה את יכולה? היא אומרת, אני לא יכולה תוחליט את יכולה? היא שותקת שותקת? תוחליט שואלים, את יכולה? אני יכולה? אז תצאו מי אז היא תתחיל תצאו בשעה שתרשר בצהריים בשעה... למה? היום מבינים? תומך דינו, תומך דה, תומך דה. אדם, אדם שוחOLE. כזם. שבע ימים, שבע ימים, שני חוקים אחרים. תומך דה. אחרי זה זה זה זה זה לדבר, מה? אדם אדם חולה אדם חולה זה זה לשבת זה לא כשר ליום כיף שabbat מותר או שabbat אסור זה כשר של יום לא כשר ליום כיף אדם שיווק חולה אדם שהוא חולה מותר לו לאכול ביום כיפור בסדר רגע בסדר לא כל החולים שווה לא לא כל החולים שווה יש חולים וצייכים לשאול רופא מה? הוא רופא הוא לא מבין הוא מה לא מותר מותר מותר צריך לשאול רופא ככה, בסדר, אחד <תתתי> <תתתי> <תתתי> אני צריך לצום כן או לא, אני חולה צריך לצום אחד שתיים לא לצום, לא אוכל או לשתות אוכל או לשתות לפעמים הוא צריך אוכל, כדורים אוכל לפעמים הוא יבש, גוף שלו יבש הוא צריך לשתות. לא כולם שווים ושלישית לשתות חופשי או לשתות קצט קצט, חופשי, לשתות חופשי, או קצט קצט, קצט קצט, למה, למה? התורה סימלת טוב, שים לב טוב. התורה ש אסור ליהול, אסור לשתות ביום כיפור, ומי שפוחל ושותה. חיהב קרה קרה מה זה קרה שמה תיגיל חמישים ליתנאי גיל חמישים יאמו קרה זה כחשורה למה לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא 81 וواحد 81 שמונים וواحد גרام. חייב כרית. אם הוא שתה פחוט, לא חייב כרית. אם, אם הוא חל, אם הוא חל ארבעים וחמש גרام, חייב כרית. חייב כרית. אם הוא גرينים, הוא חל גرينים, הוא, הוא לא חיוב אז אנחנו במשקל, אז אנחנו האדם הזה, האדם הזה חולה, <ע> הוא, הוא <ע> חולה בסדר, הוא אוכל אבל אני לא נותן לו כל חופשי, הוא אוכל חופשי לא. אפילו הוא, הוא חולה, אני אומר לו לאכול, פחות, פחות, פחות. לא חל לא לי קנס לא אני אפילו רק חולק חופשי בכול חופשי אקח אקח ליב ליב שטאי אל קוס אל קוס אל קוס לא ידע תקנו לא אל קוס זה קדש קובע קובע קובע אל קוס דרשתי, פדיע, לא בלוידיה. אולקוס חיים, לאכול חופשי. אולקוס, קוויות, אש, קוויות, חזקות, קוויות, קוויות של אש, חיים לאכול חופשי. שחפת. שחפת אוכל חופשי. שאבת. שאבת אוכל חופשי. אתם מבינים? אבל כל החולים החמילים לא אוכלים חופשי אוכלים לפי משקל לפי קראת בסדר, חולה בסדר פחות מהחשבון, פחות פחות שוקולט איך אני מסביר? אני מסביר. אה אפרה פלא אבוד. אבא קופסה? קופסה קופסה של גפוין. רגע רגע רגע אסביר שוקולד אני יודע קופסה של גפוין. זה מלה ללחם. כזית לשם שלו כזית יותר גדול יותר כמו גפורים גדול גפורים זה כרת אוגה או לחל או... או... או... או בננה או תפוע גפורים גדול גדול הוא זה לשם שלו כרת אנחנו ניזער קרט ניזער קרט אז כולו אנחנו אומרים, פחות פחות כמה גפורים גפורים של רגיל פחות לאכול אפשר. אפשר. אומרים חכמים אומרים חכמים, שוקולד שוקולד ריפוע, ריפוע, ריפוע. אפשר אחד אפשר שתיים שלוש וላይ קרט וላይ זה קרט צריך ליזהר ב ב צריך ליזהר אפילו הוא חולה חולה חולה חולה חופשינו? טוב טוב בשביל לא קרה. פחוט אני חושב פחוט מששלוש. שלוש זה כבר לא! לא! אני רופא! רופא אומר לך מה? כדורים לחץ דם הסוכר לב, הוא יודע 90, 90 מה? 90 יש בפנים מה? רופא הוא יודע, אני סתם לא יודע לא, כן سوكه رجا سوكه سوكه اصبره اصبره اصبره سوكه هو اصبره افرض مهمه التقاه المسجد راني متصل بكاسل انا جاب بفني انا بفني ايميش ايميش دلكت دلكت رئات دلكت رئات دلكت رئات صايح אם יש דלקת קדד, אם יש דיקאול, דיקאול, אם יש אבק מאבד, מאבד נזלי, שילשון, אקואד, שילשון ואקואד זה מסוכן, צרי, אופף. זה שישולים שישולים תראו בן אדם הוא שישולים שישולים, סוכן, מתייבש סוכן, בסדר בשביל מה? בשביל טיפה לא נכנס לקעת פחות מהקעת פחות, לא פחות מנזיק لافيك دافيك زمان مزمان לחם רגע لش חייב לאכול ש חייב לאכול קבה כמה לאכול 25 גרם 25 גרם לאכול סדר רופא אמר לך לאכול 50 גרם 50 לאכול ישר אסו 20 25 ואחר פסיק 10 דקות Pam nechol sim bechames. Ta ba pan ta ba pan eser dakot afsaka. Rofe Amar l'chakama shivim vechames. Shalom. Adat afsak sim bechames. Sim bechames eser dakot afsaka. Sim bechames eser dakot אתה אخذת כבר מאה גרם? לא חייבת קרה. לא חייבת קרה. למה יש אפסקה? אם הוא חל לא תכול, יישאר. הוא חל לאכול. חייבת קרה? זה טומא. הוא דובר שטיא. שטיא. קרה זה לקצר תחייתך. קרה. זה בשביל בשבי שכולם יבינו מה זה אומרים לקצר חיים אבל זה לא... זה, זה בשביל להבין אבל זה לא קשור לזה זה קראת, זה מסוכן התורה אומרת 613 מצוות 613 מצוות 609 לא קראת ארבע רק קראת ארבע קראת מי? מי? זה אוכל לחם פסח אוכל לחם בפסח אוכל דם דם לא חסיר דם, שחיטה זה, הוא זה, קראת בעל ואישה במחזור ביחד, קראת והרביעי זה יום כיפוק שש מצוות לא קראת שש מאות ותשע, לא קראת ארבע קראת, ארבע طب ده قريم شحيطه ده هو مutar ده لو موتر ده זה كره ده بو ده كره بو شوف זה شاء الله זה ده باء זה השימוש בתוך המחזור זה קרה. בסדר, בסדר. דם, yokipu, ישה מחזור, בaal וישה ביאר. מה הת干嘛? חם, תראה, תראה, תראה אבל, אבל, תשמע רואו, דוגמא אתה אוכל פסח לחם אתה אכלת לחם אתה מצטער, לא מספיק קראת טעות? לא קראת טעות לא קראת זה קראת, מכוונה אז יש! לא קרה גם תקתו אבל זה לא קרה גם שבת לא קרה גם לא לא קש זה לא קרה זרעה זה לא קרה זרעה לא קרה גם שבת לא קרה לא לא גם שבת לא קרה אבל יש לך האבא זה השם שלו, ונחלקנו בתורה? ככה, האבא! לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה... זה שלוש, שלוש. זה... זה... סטייר. זה יום וזה לא זה חילול ל'אשמה זה ארבעה זה הוא מוחק חילול ל'אשמה קדושה ל'אשמה אבל כרת תבינו כרת זה לא כרת זה לא זה זה לא אבל זה לא כרת כרת זה רק ארבעה ארבעה זה מסוכן אני אגיד מסוכן אז אני אומר לך אפילו בן אדם שפוחל ומותר להכול צריך לי ישמר מאקרר לא אבל בתוך יום כיפור אפילו בן אדם חולה לא אוכל מ צריך לאכול צט, צט, צט, לאכול, בשביל שלא יהכרה. סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, סוקה, יש, <אנט> יש, תראו, תראו, יש אנשים הם חולים <אנט> <טוב>. <אנט> הוא רופא, אומר לו צריך לאכול ביחד עם קדורים <אנט> של סוכר כדור, זה כדורים של <אנט> צריך לאכול <אנט> לאכול כמה הוא אמר לו 50 גרם 50, 60, 70 איך ל能做到? סימן חמיש ל Atatürk. ליסר לכול סימן חמיש ל כך קדורים. קדורים. קדורים. שאר. דא. מים. מים. רופא אמר אתה צריך מים. אדם שושילשולים צריך צריך מים. מים. מים. מים. אבל כדור זה בעיה? אני אומר לו כדור אני לא יכול הוא לא יכול הוא רוצה מים לא מים רגילים מים מרים איך? מים חמים חמים ארבע שגיות ארבע מר <ד> <ד> למה? הוא לא קיבל אישור לשתות מים הוא לא קיבל אישור לשתות מים הוא רוצה הוא לא כדור, יש אישור נereal כדור, לא יכול צריך מים מים? מים? מרים, <ד> <ד> מרים. <ד> לא מים <מימת>. אם הוא חולה שלשולים הוא מקבל אישור לשתות מים מותר מים רגילים تعد تعد تعد אבל אם הוא לא קיבל אישור למים, ולא אתה קיבלת ישור לקדורים, אבל מה? איך? של מים. בסדר. מים מריים. איך עושים מים מריים? מים חמים, מים חמים. מים. 4 ت 4. 4 بعمل ت ت. 4. 4. lama קרה? לama קרה? זה מים מתוקים. אם הוא שתה מים לא מתוקים, אמ קרה. אפילו הוא שתה קוס. זה לא מתוק. זה מה? זה ת? ארבעה תשל מתי התורה אמרה יש כרה? מתי? אם זה מתוק, אם זה מתוק. ענאה יש כרה. אבל זה לא מתוק, זה מר, זה מר, זה תה ארבע שקיעות. אבל אתה רוצה כדור. אם אתה קיבלת אישור לשתות מים, למה? למה? חולה, חולה מה? חולה מה? מכי, שול, מכי. שול. הגוף שלו יבש, רופא אמר, חובה לשתות מים. קיבל אישור? מותר מים ריקינים, קצר. שagufl לא יתירב. אבל הוא לא קיבל ישוב בישביל מים. הוא קיבל יש ישוב בישביל לא כדורים. לא חטזם מה כדור למים? לא חטזם מה כדור למים? הוא צריך, הוא צריך, כדור, כדור בסדר. תפילא כדור. אל לא יאכל מים מרים. כל זה למה, כמה אני מלמד למה, צריך להישמר לא להיכנס לקראת. <אח> לא להיכנס לקראת, הקראת, אמרתי לכם, הקראת מים 86 גרם ואוכל 45 גרם. קראת. פחות, לא קראת. פחות, <אח> לא קראת. אפילו מותר לאכול, מותר לשתות, אנחנו פחות, פחות, פחות בשביל לא לקבל קראת. <אח> <אח> מה? אכלת? מזגLEV? إيه، simulate, simulate, ארבע, שלוש דרגות. דרגה ראשונה, דרגה ראשונה, זה מסוקם מתח לка펫. דרגה ראשונה, זה מאיד 81 גרם. זה. שמונים סיסי, ארבעים וחמש סיסי, סיסי, סיסי. מ' לא זה, זה, ארבעים סיסי. ארבעים סיסי. אם הוא שטח, ארבעים סיסי, שטח, זה כרית. אם הוא שטח, בתאונת, הוא צריך להבי קורבן חטאת. אם הוא שתא בכוונה הוא קרת אם הוא שתא 40 40 ססי זה לא קרת זה אדרה רגילה 45 סיסי הוא שתה הוא השם שלו קראת אם זה בכוונה אם זה לא בכוונה הוא השם שלו תאו להביא קורבן חטא להביא קורבן חטא פחות מ-45 סיסי של התינוקות 45 פחות 40 השם שלו עבירה לא קראת אם הוא אפילו 45, אבל, אבל זה מים לא טובים, מרים, מרים ופתור חכמים אוסיפו גם מים מרים חכמים אוסיפו אבל התורה אמרה שלוש דרגות 45 קראת 40 לא קראת, עבירה מים מרים פתור חכמים אוסיפו את זה לא <Wow כולם שווים אם הכדור מתוק כדור מתוק מתוק צריך לעטוף אותו בנייר מה? בנייר זמן ايه ما قادور متوك ان ده زين زين على حدك ادفع ع السوق اسككت نيه نيه على طفطون زين لا לא יודע! חולה לב זה משהו, אמרתי לך מהתחלה, לב זה משהו אחר. אבל לא מדבר לך הוא חולה כדורים בסדר. כדור מתוק, צריך נייר לעדוב טוב. למה? למה? למה? יש, יש, כדורים. פלסטיק. פלסטיק. لا لا لا لا يا عمي او ترى بقى متوك انت لا اتوفه تو انا يا امال انت انت אז יוסף שמע מישו למת ליד החנוצ שלי ישרתי את התלית אצלו אצלו אה אצלו אצלו ישרתי אצלו את התלית قلتו יהו אפשר, אפשר. אם יש, אם יש, אני מסביר. אמרתי לכם שישולים, הכאוד, צריך מים. שישולים, שישולים, הכאוד, רופי, צריך מים, צריך מים, קzar, קzar, קzar. چا چا چا نمم ها ماشي تا אבל ماي ماي 40 سی 40 سی 40 שחן, בход, בход, בход, בход. עד, חצי דקה, חצי דקה, 40, חצי דקה, ארבעים, חצי דקה, הוא חולה, אפילו הוא משיושל, תשת, תשת. אבל ארבעים, הגוף שלו יאבש. דוח, אחשף. אני א למה? נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, אולי אולי אולי יש מישהו רוצה מחמיר אומר אני פוזי יש שלוש תשובות יש תשובה לא גם יש תשובה של הרב וזלר הרב וזלר אומר המוח לו לא רגוא ארגוויה, זה לא לשתות, לא, לא, לא רגוויה, אז אדיף לשתות ארבעים, ארבעים, ארבעים, אפ스타ק, אפ스타ק, אפ스타ק, ארבעים, לשתות ארבעים סיסי, סיסי, זה זה 88, ארבעים. היא תקוע? היא תקוע? לא פלוסו? ארבעה, פלוס, זה, זה מושחתה ארבעהים, ארבעהים, ארבעהים. אנחנו מחוות, מלה, מלה, מלה. אנקרה. לא מה? ימו, ימו, רופא מה רוצה? מה אתה רוצה? אתה רוצה? ארבעים או, infusion, ארבעים, ארבעים, ארבעים, ארבעים, גם בכניסה, גם ארבעים זה מفيد. אלוה, אלוה, אלוה, אלוה. בדואות בראיון. דבר שני, דבר שני. אם, אם אתה תגיד infusion, פלא. ללמד, לא טוב, ללמד, מחמיר, מבוזיה, ארבעים, ארבעים, ארבעים, קראת, כמה, כמה, כל היום, תשאפי שתיים, כל, כל היום, ארבעים, מרקי עשר 40 شوف تخكي 10 دقول 40 40 40 ماش ماشتا רוצה 40 ده ماشتا רוצה 40 40 خوله وشيشوليم لو مطعم بري وشيشوليم 40 40 40 سي سي הוא מספיר שבבית שלך. נקי, תפלא. זה כמה שאתה חולה, אני מדבר פה חולה, לא מדברים בריא. כולם אני רואה בריאים בסדר. אבל אני רוצה ללמד שכולם להבין מה זה קרה. כן. אבא, תתבר, תתבר. אתה פירחת? אתה יודע שהכל נהיה בדברו? כיתה, פירח. אתה יודע שהכל נהיה לא, ده هو ארבעים. oh. לא. מה אדיש? אבא, אבא, אבא, זה לא קרה. לא. לא. לא. לא. לא. לא. לא. לא. לא. קרד, אדיף אתה, ב הבוקר. <laughs> קצה אדם. הפסוקות של אסף דקונ, אסף דקונ. הפסוקות, אין בפנים קרד, אין, אין בפנים, וקבר, אvara יום קיפור, יصير רמם אין קרד בפנים. عربي אובדי, אומר, عربي אובדי אומר, פיצה, יש שתי אדיבים, יש שתי ארבעين, ארבעים, ששים, ארבעים. אפסה ק, זה לא יש אישה אחת מתי מתי יוצץ סום מתי без שאר без שאר סום מיגמר без שאר רב שאר שדב רב לשבה ישאה התלפה אמר אכתוב להזמין אמולא אולם אוברים לראו שין מה נחקה חמישים דקות נגמר צהול, באמבולנציה, בית חולים חבאסר דקות, חבאל הרב עובד יום קיבור תקשבו להזמין אמבולנציה באמבולנציה בית חולים כאשר נזמינו אמבולנציה, אמבולנציה בית חולים הרופא אומר, מזל אם איש עדקות מוחד היא נזק תיקון אי אפשר. מזל לפניכם. מה רואים. לא לחכון. לא. זה טעות. אתה מחכה? תיקון אין לו תיקון. זקן. אגם אחד זקן. אגם אחד זקן. הילדים שלו, הילדים אמרו לו, רופא צריך לאכול. נגד. 90 שנה. למה אמולخه לאכול؟ הרופא אמר לה חו אתה אתה בגיל 90 אבא זה. بيت يوك. שבא! תברנו! הרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר, שלא תחשוב, תורה זה להציג לך. תורה רוצה ללמד לך רחמים. היא אומרת יום כיפור, אתה צודק, יום כיפור חשוב, אבל בתוך יום כיפור, אם האדם הוא חולה, פתוק מה? סלוקן. ממש. סלוקן. תורק תוכן. אפשר. קצת, קצת, קצת. למה התורה רוצה רחמים, רוצה כפרה? מפסיד. מפסיד כפרה שלך. אז התורה מנסה תוכנית שאתה תרוויח בשביל שתרוויח. ומה את... תוכנה? É isso, é isso, vamos. Agora para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para רפ רפ 파일 לראות תמונות בפייסבוק של יוסף יוסף נתן רבי נחמן הרב נחמן רבין נחמן אומר מי שיבוא אליי בראש השנה יבואו הוא מבכה וכל המבואה אליי בראש השנה יתפלל 10 דיכונה קללית אבל תהיה קללית דקל הוא נותן פתחה מה אפילו עבירות רבות גנו הוא בעצמו, תבוא, מוציא אותי כולדן, אבטחה למה, למה כולם? למה? אחד, אבטחה אחד, נקרוא לרבנים אחד, כל, רבי שמעון לא אמר אני מוציא אותך, שאל בפנים מה קשור אחד, רבי נחמן רבי אני. נחמן אחד, אמר תבוא אליי בראש השנה תבוא אליי בראש השנה תקרא עשר פרקי בירק. תיקון הכלי <אח> תיתם שקל הצדקה, ואני מוציאו טחא מהגןו, ויהו ויחפץ ו Amar אפו סארות שקר. תוציאו טחא מהגןו. זה הסיבה שכולנו לאומרים. אבל מפה אחרונה ארבעה. פה לא לא לא. נשים חושבים, הרב הרב נח, הוא יוציא אותו, אז הוא חופשי. רציני, טוב צריך רציני, תפילה, מחשבה, תיקון ולא... זה אומר ערב זה טוב שואל אני לא... עוד פעם, אני תתבעת, בריזוב, בריזוב. עכשיו אתה באת הקסטה, פומשלה מיטה. נקבר? אבא, מה זה? לא שיקול, אחד, אחד מה שיקול. מה אני כבר אנשים של Uma, הגוי. זעפ מרדיקים, שבוע. זה זה לא מה אומר רבי נחמן רבי נחמן אומר, ענין שנה, רצחו יהודיים. רצחו. עכשיו עבר 200 שנה, נאד נאד. קול לא תילדים, ועל תיקון נשמה. מה? מбежלן, מбежלן, מбежלן. לא, מбежלן. אבא נא איחור. אבא. איזה? לא. אנחנו נדבר פה. נדבר. אנחנו היום. אנחנו מישלמים. הם מרוויחים זר. זה אתיקון. זה אתיקון לנשמות. זה אתיקון לנשמות. אבא. אחשוב זה אתפייה עוד. זה המكان ולו. לא. יצע הרע המחפש. זה זה. לא! זה טעות. צריך עכשבה, כוונה, תפילה, נתפוס, ונתפוס ונתפוס. מרחייה. לא תופס, זה מפסיד. לופ, לופ! דומה, דומה, דומה, אבות! אולי. אבל אנחנו אומרים, זה תיקון. גם רצחו את גם אנחנו משמים כסף, משלמים. הילדים שלה כן תקרוי זה תקרוי כן יום, איפה? מי? איפה ילד? בן, בן! ולה, ולה, ולה, אין על החבר בן, את! הגמראה מספרת הגמראה מספרת עכשיו אני אספה חמס מספר, הגמראה מספרת יש רבי מה? רבי, מה? רבי מה? הוא כתב משנה הוא כתב משנה רבי גדול כתב גמראה הוא עצמו היה עשיר רבי rebbe רבי וatismו אישיר וatismו רב גדול ומריאש שתי שוחה שוחה נשתה שוחה מה תורה תורה תורה ולו מתורה וואז שוחה אישיר למה חחמים פתקו ומצו אין נשתה תורה ולו לומד, לומד תורה, אבל אין, קשה למצוא גם וגם גם לומד תורה וגם הוא עשיר קשה למצוא אם הוא מצא, מצאת מישהו שיש גם תורה וגם, וגם עשיר השם שלו שתי שולחן רבי הוא שתי שולחן שתי חכמים אומרים שהוא נפטר הוא נפטר רבי עצמו עשיר אבל הוא לא נהנה מהעולם הזה כלום אפילו אצבע, אצבע ענה, לא, לא הכסף לא עניין אותו הוא לא חיפש ענה, ז'קוזי ענה עתיק לא מעניין תורה, זה היה חשב <laughs> פעם אחת <laughs> פעם <laughs> אחת <laughs> הוא הולך ברור יש שוחט, שוחט. <laughs> הוא לקח <laughs> עגל אגל השוחט רבי הולך בחוז רבי הולך שוחט והאנה עצמו ראה רבי תציל אותי רבי עצמו אמר לו זה החיים שלך זה החיים שלך בשביל מה אתה נוצרת בשביל מה שישחטו אותך וחכמים יוכלו את הבשר שלך יקבלו כוח וילמדו תורה רבי אמר לשור השור עצמו בוכה תציל אותי מרגישה תציל אותי רבי אומר לו, אני מצטער אתה בשביל מה שור נוצר? אתה בשביל מה? <coughs> בשביל שיעשו שחיטה יאכלו את הבשר שלך חכמים לעונים תורה קבלו כוח, מלמדו תורה, תורה, תורה מצטער בא הוא לשוחט השוחט לקחו השם ראה את זה עכשיו מתחיל לרבי אוהב לו השיניים? <coughs> <coughs> <coughs> אונש אוהב <קורא> לא אונש השיניים כואב, כואב. <קורא> חכמים אומרים הוא עצמו צועק איי איי איי כואב <קורא> והצעקה שלו <שוב>. <קורא> רחוק רחוק <קורא> הוא סבל וסבל וסבל 13 שנה 13 שנה הוא סבל להמה מה הסיבה והסיבה שהוא אמר לשו הצטער למה אתה נברא אתה? שוב, בשביל מה? בשביל שאתה השחטנו אותך ויוכלו אותך ויקבלו כוח וילבדו תועה הצטער הוא נתן לו לשחט בשמיים אמרו ככה? אתה השנאי שלך כואב וכואב, וכואב. שלוש רבי הצטער רבי ביקש סליחה רבי כיפור עושה שנה, למה לא נמחק? מה נלמדנו? מה למדנו? למדנו אם בן אדם, שאלו אותי אם עשיתי עברה מצטער, סליחה כפרה נכון? נגמר יאום כיפור יש לו כוח הוא מוחק למה רבי שלוש עשרה שנה מתי שלוש עשרה שנה נגמר מתי? מתי? מתי? הוא בבית, יושב בבית יושב המשרתת היא מוזיזה את הספיו מוזיזה את הספיו היא רואה אכברים קטנים היא האישה המשרתת רוצה זה פה מאחור, זה פה לא חשוב, לא חשוב. לא חשוב, נגמרו אתם. לפני 13 שנות אתה לא ריחם תהליך אגדי. עכשיו אתה ריחם תהליך אגדי. ריחם תהליך אגדי. ניפסא כקדים. למה? למה צריך לחכות 13 שנה? יש יום כיפור, הוא מוכן. הוא אמר שלך, הוא כבר אמר, סליחה, הוא אמר, אני מצטער, כבר הוא אמר. עכשיו אמר, הוא כואב וכואב, וכואב, שנה. מתי נגמר מרחם על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 גם היה ממשיך, הכאבים ממשיכים מהסיבה שהוא אמר לה לא לא לא תשאירי תשאירי הם מסכנים תשאירי נפזק <laughs> <מפסק> הכאבים <laughs> لا, لا. <laughs> חכמים אומרים תשימו <laughs> לב אומרים סוף פרה לשחיתה <laughs> מה פירוש? סוף פרה לשחיתה מה פירוש? <laughs> פרה شمرد ما اسيب شي بنولدان في شي خد شي بنو סוף, סוף, בן אדם למיטה מה זה אומר? אדם שנולד מה הסוף שלו? מת? מה פירוש? סוף, בן אדם למיטה מה זה זה אומר אדם שנולד החיים שלו האמיתיים מתי שהוא כבר מת? אדם שנולד בשמה יש אוצר אוצר אוצר מתי אתה מת אוצר אימתי תיקון 70 80 90 שנה תקונים תקונים תקונים מסוף מתי אוצר אז למה אדם נולד בשביל מה אדם נולד בשביל מה בשביל ולדות בשביל חיים בשביל מה אדם נולד בשביל מה? אדם נולד בשביל מה? בשביל למות! כשהוא מת, הוא את האוצר. אם הוא לא נולד, הוא לא יקבל אוצר. הוא לא יקבל. מה שאת אומרת? תגיד. אי אפשר אין קיצור דרך צריך להיוולד צריך ניסיון צריך בדיקה צריך מאמץ, צריך תיקון בסוף, מלט תקבל אי אפשר ישר, אני אביא לך גביע גביע, בשביל לקבל שהוא ימות, יקבל הוצאה, אבל תיקון קודם כל, 70-90 שנה, תיקון, תיקון, תיקון, תיקון. מקבל. כמובן, רבי, רבי אמר לעגל, מה אמרנו? <עד> אתה נולדת בשביל מה? בשביל שישחטו אותך ואוכלו אותך. <עד> בשמיים אמור, אתה צדיק, צדיק צריך מסורים, מסורים, מסורים, בשביל לקבל... גדול מתי שרבי אמר למשרתת היא רוצה לטעתות לזרוק למה למה לטעתות לזרוק למה המשרתת אומרת בחוץ אכברים מתאים חיים שתובבים מתאים מתאים רבי אמר צודקת בחוץ מתאים זמני תשאירו את המתאים לא צריך לחפש מה מתאים בשמיים אמור אתה מרחם עליהם גם בשמיים מרחמים עליך בשמיים, בשמיים נותנים לכל אחד לפי הישבות שלו אם אתה מחמיר על כולם בשמיים מחמירים עליך אם אתה קל עם כולם בשמיים קלים איתך בשמיים בודקים כל אחד אחד סיפרתי לכם ביום שני ההתנהגות של, של השם היא כל אחד, היא אחרת היא לא <אז> כולם משבא לכל אחד אתה הקל? גם הם קלים אתה קשה? גם הם קשים איתך אתה אומר, אח שלי קל חיים שלו קל, ק... קשה, קשה שתנו תאומים תאומים אותו דבר קל, קשה, למה? זה האופי שלך, האופי שלך. קל, אתה מבטר לא חשוב לא חשוב שמה אומרים לא חשוב לא חשוב מחמיר אסו מחסוב מחמיר מחמירים גם פעם אחד הגמרה מספרת פעם אחד רבי لعازר יש צור, יש יש יש לא יורד יש. שנה, שנה שנתיים יאבש לא יורד ישש רבי لعازר מתפלת רבי לזר, רב גדול מי תלמיד שלו? מי תלמיד? רבי לזר תל... מי זה? מי זה? רבי העקיבא רבי העקיבא הגמרה אומרת כולם מדברים מה מדברים? רב גדול מה מדברים? איך רב רבי לעזר מתפלל יומיים? לא יומד גשם תלמיד תלמיד רבי עקיבא שתי משפטים אבינו מלכנו רחם עלינו אבינו מלכנו שתי משפטים keesim ما תבין ما לא אדיש מה התלמיד גדול רעב קטן יシャル אמו בשמואי במולו רעב גדול רעב גדול גדול אфан רבין מקפיד יシャル גמיש, אין גמיש, אין גמיש, בשמים אפילו מתפלל מתפלל יום אין גמיש, אין, אין גמיש. אבל רבי רבי העקיבה, גמיש, אתה, מחפיר מחפיר, הוא מתפלל בשמים, שפילו, אחרת, גמיש, כמה ימשם, אתה אמור פפ אנחנו רואים, אנחנו רואים שכל ההתנהגות, כל ההתנהגות של השמיים איתנו, זה קשור אלינו. בעזרת ה' יום שישים יש ערב יום כיפור. כל אחד ואחד לנצל. יום שישים, מצווה לאכול, מצווה. כל היום לאכול, לאכול, לאכול, לאכול, מצווה. מצווה. זה יום שישים. שיקנה לפנה מינחה מינחה ביפליל עסוד עסוד תחנון לא מחס בשלום ווקל בית מעצים תחנון מעצים לעשות תחנון במינחה לפנים אחרי כה פורם מינחה מוקדם יום שישי גמור בלחד הביתה אם אפשר מיקרה לתקן רוח אם אי אפשר, נקלחת 12 ליטר נקי, נקלחת להתלבש, טוב, לאכול סעודה מפסקת לא תשע בעב, תשע בעב, לשבת על הרצפה, לא לשבת רגיל, לאכול, לאכול טוב, לשתות הרבה, לאכול טוב, לאכול אי? ולזכור, יום כיפור, חמש עינויים ברוסית אומרים, ברוסית אומרים, עינויים מול גיור אומר זה אשם שלו אינומים יס seven חמיש לול ישקועה להרמי אכלו פתו זה ה מינחlas צומ משא תה תה תה תה תה תה תה תה תה ספט תורה, הכנסת תלית, לא לשכוח תלית למה? תלית זה השם עירה למשה שתלית, ונרקש 13 מידות מוחק, לכולם מוחק להתפלל מילה במילה כמה אפשר, כל אחד אחד נכון, נכון, צודק לפני כן יום שישי להדליק נר נשמה להדליק מוצאי שבת לעשות הבדלה במוצאי שבת על הנר לא לא עדיף לא עדיף לא אבדלה מוציאי שבת, אבדלה אבדלה על הנר הזה זה זה יום כיפור זה אחד רק יום כיפור צריך נר נר אבדלה לא נר רגיל של אבדלה לא זה לא תכשישי לא עדיף כמו זה יום כיפור ליקבלים им להתפלל, להרוויח, תפילה, עומק, קשר עם הקדוש לבקש סליחה כל אחד אחד מהיכולות שלו, לא צריך מהר, מהר, מהר, יש כל אחד סיפר, תפילה, לעשות כוונה אם מרגישים טוב, להמשיך, להמשיך, עדיף, לדבר, לדבר, לדבר הוא מביא, יבש, הוא מביא שימה, רג, רגוע, תפילה, לישון, רגוע, לישון, למה? את המצווה לא לא רוויח את כל העבירות נקית דף נקית לא לשכוח מוחק רק עבירות בני לבנו ולא מוחק עבירות בני לבנו אם אני ניצקתי לו אני צריך לבקש סליחה כל אחד ואחד תבקש סליחה גם ילדים לבקש סליחה מההורים לבקש סליחה לא לא מושלם אולי בזמן לא יפה, צריך <שיש> והרקח, <שיש> מוצאי שבת, לחכות והחשוב, מוצאי שבת, בשעה שבע, יוצא יום כיפור בשעה שבע, אחרי שיצא לעשות אבדלה, אבדלה ואחר <שיש> כך, נכון, <שיש> <לאכול>, לפני כן, <הרבה> בבדק <שיש> <לרקלסות, שיש> לעשות הלבנה, <שיש> אתה <שיש> לעשות הלבנה <שיש> ובעזרת השב קולה נחתמים לחיים טובים ולשלום שבוע הבא זה חמש לא חמש אחת דלע שבת בשמים שבת, אז ונר, אבל נר של אתמולית נר נשמה אבדלע אבדלע לא נר חדש חדש לא חדש זה הלכות של שבאן שבוע הבא, יום שני אנחנו פה לומדים הלכות של סוכות וגם וגם הסיפור של סוכות ואחר כך Так. Так, постю, полихать, كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده كايده Oh